Ми знімали досить багато відео про овець.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 Ти що? Ти Але і овечета і писаній ботаю Хто вас буде і випасати як я зеню? Хто вас буде і випасати і хто вас буде годен? То вас буде і після мене й біде й не голоден Та бог дайте вовче п'ятничка побила Та кузив від не овечку, що перец водила Та кузив від не овечку, що перец водила Що і справала на саю боте й водила Ой, вивчарю і золотарю, дай мені урде їсти Я тебе буду їм допомагати за вівцями містей Ой, вивчарю і золотарю, дай жінте кіпетей Я тебе буду їм допомагати вівці сопотетей Але не шовен з лопушенки вівці завертатей Бо там ось із позахати каменем дістати Ти є добрий вівчеретеч, з зловичками бутень, обціє, зліває, Та буць обстило, звиває та із узульку чутий. Це зарубки, я собі зарубую, біменіше не навкеменало. На Уже один день, я собі, кожен день зарубую зарубку. Уже... Це так як календар. Так, так. Одовжувався одиннадцять, неніка зарубав одиннадцяту зарубку. Та вже одиннадцять день, чий Тут ви у й самі голубеші, а за ними вучерейки тамі докуляші, та й тут ви та й самі ки біланькі. Азаме, ми вівцеречі, самі, мово, дай, ти! Мені потрібно вийти, щоб не був здивований, я мами, Я. Де відео, і та. Таха. Час мені вила. Ви 不過怎麼呢? 你是哦哦是了斯里米德瓦吉 И гости. Привет. Всё. Так. Ирек. Так. А. Tabur tabur tabur а ось так. і обіцяний сир. Ми надзвичайно вдячні Юрію та його сім'ї за таку гарну гостинність. Звати мене Юра. Я тут трохи овець людських на осенівку. Скажи, що таке осенівка? Осенівка, осенівка то то, коли в після, коли вже вівці зиходять в колонен, їх вже по суті у долині. Не, ну в полонинах в долині, не зовіні. І коло них є барани. це Для того, щоб вівці були нагідь з ягнятами. Ти затвінець овець. Ага, ні, а, ні. Та ще вівці можуть молока трохи восени давати. А тут є у мене 6 тисяч овець, 25 моїх. 25 моїх овець є. Я ще займаю вівчарством, але небагато, десь коло 4-5 років вже. У мене було колись по 8 олет, по 10. Ну а тепер цього року не було 25. Бог може не підуть тут в Лунину, Та й буде, може, і третій. Бо так воно мені все любить, чув. Що це не мені любить. Війцято вчарив? Ні, ніхто. З твого роду ніхто не любив. Ні. Ніхто не вчарив мого роду, лиш мене ще так потягло на вівці. Дуже люблю Так. Трохи спершу було кішко, а даже Бог поміг, що це вже одинадцятий й день тепер. Трошки було а одразу я собі зарубки зарубав. А до 1 день. Ну то значу вже платять, але то не я дуже. Ну, ціна людей не може так дуже здарити. А яка, наприклад, вартість однієї вівці за день на осінню? Около 6 гривень. 6 гривень, около 6-7-5 гривень, від 5 до 7. І скільки ти в день заробляєш приблизно? А так порахувати, то окопі, 200 гривень, около 200 гривень в день. Ну так що на осені в коседному випасається від 2 тижнів до п'ять, около від двох до п'яти тижнів. Як у нас кажуть, від розлучення до Дмитрия, від часного до Дмитрия до 8 листопада. Ти й комусь заробити це? Ну так, що мені так рахувати.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 Риберчаста, чи інакше. Yeah. Тут є різних холець. Білих, букулоїстих, цивих, рогатих, шутих, глухарів, чулок. А я переважно займаюся... Серед моїх овець дуже багато понад 10 чулих. Це які чулі вівці? чулі такі, що вуха маленькі мають. Білоголові, чулки білоголові. Одна, друга. Он Гондовний сплі. Одна, друга.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 Невигідно. Невигідно продавати вівці. По 2 дві-три тисячі може і до синівки засити. А то як чи вівці будуть молока, то залежить дуже з вівцями, куди з ними ходити, де з ними пасти, як вони будуть, як вони будуть віосинувані. Як віосину ті віосинувана віосинува добре, то та й добре дасть на весною молока. Аза в мене не я породисть, я лабаю, та піленеє обі дівчинці. І то та піленеє, що вверху Гудрі! Коли, коли те овець, якщо є ще чужі, то потрібна велика відповідальність не ними бути Їх потрібно палювати у день не загубити Так само і вночі Ті собаки підучені, вони вже допомагають, вже вночі вони загавкують, такі чути, що вночі. Від вовків, вже від вовків допомагають. Але з часа году, Богу, слава не було нічого. Іби й не було. Якщо я не доглядав, то я мушу за неї відшкодувати. Господарям, чи другу, чи свою, дати. якщо я не доглядав. Тобто це вже вбиток. Так, якщо я не доглядаю, мусить, мусить відповідальним бути. Час нові вті пускати, у пів Києва вони вже мають бути на пасовищі. У восьмій, у восьмій, у пів вони вже мають бути на пасовищі Києва. То, хтось, отимо, якщо один чоловік, у повністю руки зв'язані, якщо він із тим був, пішов уже на осинувати чи вже літувати. Літувати трошки інакше, усе важко. А осинувати. Уже легше, тому що оцінюєш у, у селі, а на полонень. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.